В цьому відео хочу поговорити про інфопродукти. Це й майстер-класи, вебінари, онлайн-курси, також марафони, тренінги. І саме через них нам нав'язують багато зайвого і інколи вводять нас в оману. Багато таких продуктів зараз пропонуються в онлайн-формації. Інтернет-технології відкривають багато можливостей для навчання. І виходить, що з одного боку це можливість, а з іншого це все ж таки загроза. Як тут маніпулюють, як запаковують ці продукти, щоб ми ловилися на гачок? Про це докладно далі. Всіх вітаю і полетіли. Я маркетологиня, тому цю тему я буду розкривати саме з точки зору маркетингу. Для початку нам треба трохи зануритись у маркетинг-послуг. Ця тема дуже глибока, ми розберемо лише ключові аспекти. Послуга дуже сильно відрізняється від фізичного товару тим, що вона нематеріальна. Її не можна помацати, спробувати протестувати на відміну від фізичного товару. Послуга – це процес, який включає фахівця, виробника послуги, який робить певні дії. У процесі цього створюється якась матеріальна чи нематеріальна цінність. Повний кінцевий результат процесу надання послуги ми зможемо оцінити і побачити лише після того, як пройдено весь процес, тобто у самому кінці. І це один із важливих моментів, на який потрібно звернути увагу. Наприклад, ви проходите якесь навчання, поки ви не закінчите весь процес, ви не зможете знати, яким буде кінцевий результат. Поки пацієнт не пройде весь курс лікування, він не може знати, допоможе йому це чи ні. Ви замовили пошиття одягу тут є матеріальна складова, але що вийде і який буде виріб, це буде вже видно в кінці процесу. Тобто якість будь-якої послуги можна оцінити тільки після того, як цей процес був завершений. Тому, коли ми купуємо якусь послугу, ми купуємо лише обіцянку кінцевого результату. І це і створює плацдарм для махінацій і маніпуляцій. Обіцяти, як ви розумієте, можна все, що завгодно. Але це ще не все. Ще одна особливість послуги – те, що кінцевий результат, і її якість залежить від самого виробника, фахівця, який її надає. І є послуги, де за якість повністю відповідає виробник. Припустимо, прийшли ми до стоматолога. Треба тільки сісти, відкрити рот, а більше на процес ми не впливаємо. Послуги лікаря, він прописав курс лікування і результат вже залежить частково від пацієнта, від того, наскільки він буде виконувати приписи. Так ось, є послуги, де відповідальність за результат цілиться, скажімо так, 50 на 50, або навіть більшою мірою лежить на стороні клієнта. Наприклад, абонемент у спортклуб, надається доступ до тренажерів, а ходити і займатися доведеться самому клієнту. Якщо цього не робити, то, звісно, і результату ніякого тут вже не буде. Навчання, інфопродукти, тут те саме. Викладач, лектор, він може добре пояснювати, логічно, зрозуміло давати матеріал. Але значна частина відповідальності лежить на стороні клієнта, на тому, хто навчається. Йому потрібно розбиратися, концентруватися, уважно слухати. Якщо це, припустимо, вивчення іноземної мови, запам'ятовувати слова, практикувати, робити домашні завдання. Викладач, лектор за клієнта цього зробити не може. Тобто зусилля повинні бути з двох сторін. Тепер як тут маніпулюють? Ну, зрозуміло, що використовуються безплатні майстер-класи, щоб заманити, зібрати ліди, тобто інформацію про таких потенційних клієнтів, щоб потім ставати платний продукт. Такі підігріви цільової аудиторії, вони досі ще працюють, судячи з кількості реклами. Хоча я не можу зрозуміти, чому. Вже всім здається все очевидно, що найчастіше це все ж таки лохатро. Цікаво подивитись на такі більш витончені маніпуляції. Нагадую. Послуга нематеріальна. Купуючи послугу, ви купуєте обіцянку кінцевого результату. І перевірити заздалегідь ви нічого не можете, доки не пройдете весь процес. Відповідальність за якість лежить частково на виконавці, а частково на стороні клієнта, якщо ми розглядаємо саме і навчання та інформаційні послуги. А тепер схема маніпуляцій. У процесі продажу інфопродуктів іде комунікація, що автор курсу знає щось таке. Він має чарівну піголку, яка дозволяє з клієнта зняти його частину відповідальності за кінцевий результат. У мене є чарівна методика, яка дозволяє запам'ятовувати тисячу іноземних слов на місяць, вчити іноземні мови швидко та легко. Я знаю, унікальну методику, схему, можна схуднути, нічого не робити, в їжі себе не обмежувати. Я поділюся з вами моїм досвідом і дам механізм, як легко заробляти тисячу доларів на тиждень, ну і тому подібне. Суть комунікації, що клієнту практично нічого не доведеться робити. В основі лежить обіцянка, можна ще сказати, запакована надія на зміни на краще, надія на успіх. Ви отримуєте нову навичку, професію, зможете схуднути, заробити гроші, і ваше життя обов'язково зміниться на краще. Це не лежить на поверхні, але це той підтекст, яким ловлять на гачок. Як я вже говорила, потенційних клієнтів можуть збирати на безплатні марафони, де продають от такі чарівні пігулки. Тут ще використовують такий хід. В таких безплатних програмах можуть використовувати щось дуже-дуже яскраве, якусь техніку, яка швидко діє, Може, наприклад, можна швидко відчути результат, щось дуже яскраве і показове. Це робиться для того, щоб виникла така думка, якщо у безплатній частині такі результати, то що ж там у платній програмі? Це фішка продажів. У платній частині все буде дуже банально, прийдеться працювати і докладати зусиль. Там же чудес не буде. Обов'язково буде маніпуляція позитивними відгуками, позитивним досвідом інших учасників. І це можуть бути реальні позитивні відгуки реальних людей. Хоча фейкові відгуки теж існують. В чому тут проблема? Ви читаєте або дивитесь відео, де людина розповідає про свій, скажімо так, позитивний досвід. Запропонували вам 3-5 або 7 учасників. Припустимо, це реальні люди і їх реальний досвід. Ніхто нічого не придумує. Але ви не бачите і не можете опитати всіх учасників. Тобто спотворення у тому, що вибірка дуже мала. Якщо лише 5 людей зі 100 мають позитивний результат, а в інших не вийшло, це вже зовсім інша картинка. Тобто суть маніпуляції, увага, фокусується тільки на маленькій позитивній частині, а всієї картинки ви не бачите. Результати всієї генеральної сукупності не розглядаються, і це допомагає запакувати надію на краще цю обіцянку, на краще майбутнє. І саме головне, після того як клієнт купив, йому повернуть його відповідальність, його частину відповідальності, вчитися та працювати доведеться йому самому. І тут дуже важко скаржитися на якість послуг. Майже неможливо повернути гроші, будуть відповідати, ми заняття проводили, весь матеріал вам дали, все було за розкладом, а те, що ви не засвоїли матеріал, у вас не вийшло, це вже ваші проблеми. Таке коротке розуме. Чим яскравішими були обіцянки якогось неймовірного результату, і у які повірив клієнт, чим вищі були очікування у клієнта, наскільки вони були відірвані від реальності тим потім сильніше буде відкат назад, почуття обурення, розчарування, і це може дуже сильно нашкодити. Це всі такі тонкі моменти, які ми інтуїтивно відчуваємо, де нас можуть обдурити. Я спробувала їх лише просто винести на поверхню, щоб покращити розуміння, як нами маніпулюють. Найважливіше, над чим варто замислити, що інформація сьогодні вже перестала бути цінністю. Сьогодні проблема як фільтрувати інформацію, як класифікувати, як від неї навіть захищатись ми маємо вчитися захищати себе від ніякісної токсичної інформації і контенту. Це та навичка яку, навичка, яку нам необхідно буде розвивати. Ми розуміємо, що не можна їсти будь-що, бо є шкідлива їжа так само, не можна споживати будь-яку інформацію. І одна справа, коли ми просто витратили час, послухали вебінар, може там, витратили час та гроші, тобто витратили певний ресурс. А інша справа, коли піддали Впустили в себе певні переконання та почали займатися не своєю справою. А, пішли в СММ, онлайн-маркетинг, тому що це модно і на таких маркетологів зараз попит. Почали вивчати іноземну мову, типу так треба, ну і тому подібно. Через інфопродукти нам нав'язують дуже багато зайвого, чужих переконань. Тому тут треба бути обережним та максимально вимогливим до того, яку інформацію ми споживаємо. Можна давати елементарні поради, Тверезо дивитись на те, що пропонується, який це продукт, не вірити усіляку нісенітницю, як то англійський за два тижні, мільйон доларів за місяць і тому подібне. Адекватно оцінювати свої сили та здібності. Перед тим як прийняти рішення про придбання продукту, заздалегідь перевірити спікера або автора, краще, якщо його все ж таки хтось порекомендує. Також мають бути відео чи подкасти у відкритих джерелах. Їх можна подивитись заздалегідь, проаналізувати пошукати відгуки про автора на незалежних сайтах, ресурсах. А головне, коли ви знаєте, як запаковують такі продукти, простіше протистояти маніпуляціям. Ви їх почнете бачити від самого початку. Просто треба бути дуже уважним і вимогливим. Зараз дуже важливо, щоб наше споживання було свідомим. Бо це можливості, щоб заощадити і підтримати ЗСУ. Купили якийсь товар дорожче – це одне – а от фейкові інформаційні продукти це ж просто гроші на вітер, і зараз ми собі такого дозволити не можемо. В країні війна, і нам дуже важливо триматись, вірити та підтримувати Збройні Сили України. Сподіваюсь, що це відео допомогло вам зрозуміти, як нам нав'язують зайве через інфопродукти. Напишіть в коментарях ваші враження, можливо, ви можете щось додати, буде дуже цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. І до зустрічі у нових відео!